Hallå allsamen. Dette er enda en del av selskappet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se på denne videoen. Takk. Verktøyene du trenger for å bytte Gleder deg til våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abbonner-knappen og Vi legger ut nye videoer hver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 Se beskrivelsen nedenfor for for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reseptredellene. Glem å abonner. Takk for at du så på. Hvis du likte videoen, skriv det Vi Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkarna är